I denne filmen skal jeg vise hvordan du henter in dine kursdeltagere, elever, studenter, hva det er for noe, sin mening om ett tema. Og jeg skal bruke funksjonen Open Ended. Så jeg går bort til høyre, og så trycker jag på Open Ended. Og her kan jeg nå gå in og så kan jeg skrive inn spørsmålet jeg ønsker å stille. Og jeg skal stille spørsmålet, hva mener du er det mest viktige om bruk av SRS, altså studentresponssystemer. Og så må jeg velge hvordan svaret skal komme fram på skjermen. Det er at den kan komme opp som bobler, da kommer det de litt sånn strødd utover skjermen så er det at den kommer opp en og en og så kan jeg bruke de pilene du ser på skjermen til å gå til neste svar og neste svar og så videre. Den jeg pleier å bruke er den som heter såkalt floating grid og da kommer fortløpende opp på skjermen de forskjellige svare. Det er spesielt intressant når du har store forsamlinger. Så jeg trykker på floating grid og her nede så kan du velge om du skal la deltakerne få lov til å svare flere ganger. Da er vi klare for å gjennomføre denne undersøkelsen. Jeg går opp i høyre hjørne og trykker på present. Studentene har selvfølgelig gått inn på menti.com og skrevet in denne koden, og her ser vi at det kommer opp på skjermen forskjellige svaralternativer. Når vi for exempel ska gå gjennom dette här i plenum, så kan jeg gå in og så kan jeg klikke på den enkelte svaret. Her trycker jag på den, og da får jeg alle får en stemme som jeg da kan utgangspunktet diskutere med elevene, studentene, hva det skal være. Og så på en måte så kan jeg klikke mig gjennom på de forskjellige svaret, eller diskusjonselementene i forhold til når jeg vil at vi skal omhandle de. E, ofte så er det sånn at det kan komme veldig mange svar inn hvis du har store øvde torer. Da har du muligheten til å trykke Enter for å pause scrollinga av spørsmål som kommer inn. Når skjermen blir full av spørsmål så vil det finnes en scrollbar borte til høyre der du kan scrolle deg opp til de gamle svarene. Så hvorfor bruker jeg open ended spørsmål? Jo, det er for eksempel for å gi alle en stemme. Det er ikke alle som tør å snakke i klasserom eller auditorium. Det er også en god måte å idemildre et tema. Det er en måte å se på deltakernes forforståelse, altså vad kan det om dette stoffet, for eksempel før vi begynner å gå gjennom det. Det handler om også å på studenten og få vi i aksjon og klar til det tema vi skal jobbe med. Vi avdekker godt holdninger med å stille sånne spørsmål som dette her. Og til sist så er det jo et veldig godt utgangspunkt for en diskusjon i klassen.